Крає море зелене, тихий день до гори. Дорогими для мене стали хвилі Дніпра, не колишуться шуться війни за Ай я бігу в зад зеленых, заткничем попав, а я бігу взад зелений, затканичем, Сеньга свої ясні очі заплакала сеньга.